ліва лапка, подивіться, дві фаланги пальців, там торчали кістки. Усі тварини, які перебувають в реабілітаційному центрі, були скалічені людиною, розповідає головний лікар Державної ветеринарної лікарні Кирило Чумоков, котрій опікується тваринами центру. Оця лама, я не пам'ятаю, з якого контактного зоопарку, але поступила вона теж на дерев'яному щиту з переноломом та за суглобу. Була прооперована і до сих пір вона ходить з металом, з металом в кістці. Хмельничанка Неля Князюк прийшла до зоокуточку з дворічною донькою Євою. Я обожнюю, сюди приходити з дитиною, бо вона отримує дуже класне враження від цього зоопарку. Вона була маленька, ми тут були, тут їх було менше, зараз вже є потомство. Воно круто. За словами матері трьох дітей Анни, вона приходить у зоологічний куток, бо тварини подобаються дітям. У мене діти дуже з радістю люблять сюди ходити, на оленят, подивитися на верблюдів. А зараз, як у нас потомство ведмедів є, то взагалі хочуть потискати ведмежаток. Позапланову перевірку екологи провели у реабілітаційному центрі та наклали штраф після звернення громадянки на неналежне утримання ведмедів, каже начальниця відділу Хмельницької обласної екологічної інспекції Наталя за результатами якої було встановлено, що виявлені були порушення, а саме місце утримання не відповідає встановленим правилам. Тобто, згідно правил, на одну дорослу особу розмір вольєра має бути не менше 200 квадратних метрів, а висота не менше 4 метрів за вишки. За результатами перевірки було встановлено, що висота вольєра складає 3 метри, а загальна площа складає 108 метрів. Метрів квадратних. Був складений припис на усунення недоліки, додає Наталія Сологуб. Керівник реабілітаційного центру для таких тварин Сергій Пельохін розповідає, на будівництво вольєру для ведмедів, який би відповідав усім вимогам і за який на нього наклали штраф, необхідно півмільйона гривень. До нового року, до цього, норми утримування даного тварини були такі – на одного ведмедя повинно було бути 30 квадратних метрів. Але Но, після нового року вступили нові поправки і згідно чинного законодавства зараз з нового року на одного відмедя повинно бути 200 квадратних метрів. І саме, що погано, ми не можемо, не, не зможемо, не маємо таких грошей. Це, Треба як мінімум півмільйона гривень, щоб побудувати, а будувати треба мати, щоб була постійна територія, а не тимчасово, як ми от знімаємо. Сергій Пальохін каже, коли в суді розглядатимуть питання по порушенню правил утримання диких тварин, подасть клопотання про вилучення ведмедів. Додає, наполягатиме на передачу конкретному закладу. Будемо просити суд, щоб суд прийняв рішення вилучити якби, нас тварин, ну, це може там по-різному звучати, і ці тварини повинні бути, Спередне тільки в один із державних заповідників України, тобто, де повинна займатися цим збереженням даних тварини тільки держава, а не якась приватна особа. Продовж трьох останніх років каже Сергій Пальохін, звертався в єдиний державний реабілітаційний центр для бурих ведмедів в Україні. Синевір. Кожен рік я офіційно звертався письмово до центру Синевір з проханням забрати до себе ведмедів. Ну і так само отримав на свою відповідь письмову, що в них немає місць на утримання даних. Тварин зараз у центрі Сенвір Закарпатської області перебуває тридцять три ведмеді, каже телефоном його директор Микола Дербак. Четверо з них у карантинних вольєрах важко хворі, додає чоловік. За словами Миколи Дербака, тиждень тому Сергію Пальохіну було відмовлено у передачі центру його відмедів. Ми наразі не в змозі прийняти, тому що повинні раз пройти обстеження всі відмеді, які у нас є в карантинній зоні. І плюс до того у нас будується ще один додатковий вольєр, де буде розраховано на більшу кількість відмедів. Цього уряд в реабілітаційному центрі утримується 150 тварин, розповідає Сергій Пальохін. Усі вони регулярно оглядаються, додає ветеринарний лікар Кирило Чумаков. Згідно договору, який заключений між Хмельницькою державною ветеринарною лікарнею та реабілітаційним центром про безкоштовне надання ветеринарної допомоги, ветеринарний спеціаліст тут буває через день, хоча б по графіку три рази в тиждень. Що касається здоров'я тварин, тварини всі, які наявні, тут клінічно здорові. Всі досліджені, всі вакциновані, обов'язково вакцинація, сказу. Керівник центру Сергій Пальохін додає, що центр є приватним, тому він утримується власним коштом і за гроші меценатів, яких самі шукають. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.